加油 بدون يدلون عم ياخدوا رشاوى بدون يدلون عم يحرمونا من أولادنا بدون يدلون معيننا نطلب يطلاقوا وبحضانة، بدون نينا نضل قاعدين بفيوتنا ساكتين، نحن نحنا ما رح نسكت كل رجل دين يحرم أنه Go, go, go, go, go.